يا هلا باللي خذا بلغاوة قدر كبير والمحبة باقي <تصفيق> ما ديمي لرقانها يا هلا خانه بالغالى قدر كبير والمحبه باقيه ما تميل اركانها المشاعر زاهيه والفرح غير مغازيل لما العريس تراحي ببعض بلحناها الليله فيها بدال الفرح شيء كبير والتهاني والهنا والساعه من فل غلط قدر كبير